امروز هم با معرفی یکی دیگر از از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه Never have trifled with. The Iron Throne. She will block my way. The threat of war looms. Where is duty? Where is sacrifice? خاندان اشتها به داستان اوجگیری و سقوط خاندان تارگرین می‌پردازد. اتفاقات این سریال قرار است سی سال پیش از حوادث سریال اصلی رخ دهد و تمرکز آن روی شروع و پایان خاندان تارگرین یکی از بزرگترین خاندانهای وستروس خواهد بود در واقع قرار است شاهد نمایش داستان جنگ‌های اصلی از جمله رقص با اژدها که جنگ داخلی خاندان تارگرین بود و پیامدهای پس از آن باشید. داستان این سریال سال‌ها پیش از اتفاقات گیم آو ترونز رخ داستانی درباره‌ی خاندان تارگرین که تنها خاندان اژدهایان زنده مانده هستند. آنها در دراگ استون ساکن می‌شوند. و داستان خود را با افسانه خالق تخت آهنین آغاز می کنند. نسل تارگرین که برای نگه داشتن اون سندلی نمادین جنگیدند تا پایان جنگ داخلی که تقریبا سلسله آنها را از هم پاشید. And all the dragons roared as one. The firstborn child. Rhaenyra. No queen has ever sat the Iron Throne. And I placed my heir upon the Iron Throne. The king has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter. You are the king. Your duty is to take a new wife. I have decided to name a new heir. Knives will come out. We play an ugly game. You have the determination to win it. I, Rickon Stark. I call it Valarion. I, Osmund Baratheon. Men would sooner put the realm to the torch. And see a woman ascend the iron throne. در سریال خاندان اشتها اتفاقاتی که به جنگ بزرگ خاندان تارگرین به نام رفض اشتها منتحی می شوند را دنبال می کنیم این جنگ در واقع جنگ بین دو فرزند خاندان تارگرین آگان دوم و رینی را برای رسیدن به تخت سلطنت بعد از مرگ پدرشان بیستریس اول است این جنگ باعث آشود در وستروس شد و همه را در مقابل هم قرار داد خاندانهایی مانند لنیستر و استارک نیز بین طرفین این جنگ ناچاربههابودند به واسطه همین جنگ بود که بسیاری از اجدهایان خاندان تارگرین از بین رفتند و منقرض شدند تا اینکه صدها سال بعد دنریس تارگرین سه اجدای جدید را به جهان معرفی کرد. در این سریال دوره ای از تاریخ را می‌بینیم که همه مردان از وقتی که به دنیا میآیند در حال آماده شدن برای جنگ هستند، اما قافل از اینکه هرگز جنگی رخ نداده است. What? Ummm... Because you ever get inside their house? Cassian and Andrew. to steal from the Empire. So fat and satisfied. They can't imagine. That's someone like me. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. You just walk in like you belong. They're so proud of themselves. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all? Real. You're in my net. اندور جدیدترین محصول از دنیای جنگ ستارگان به شمار میرود که قرار است این فرانچایز را به سمت کاملا متفاوت و جدیدی صوگح بدهد اندور با بازی دیگو لونا در نقش اصلی به نام كسیان اندور است این شخصیت برای اولین بار در فیلم روگوان داستانی از جنگ ستارگان در سال 2016 میلادی معرفی شده بود. اتفاقات این سریال حدود پنج سال قبل از اتفاقات فیلم جریان داره و داستان کسیان اندور را به تصویر می‌کشد که از یک دوزد به یک شورشی علیه امپراتوری تبدیل می <تصفيق> اندور، چشمانداز متفاوت و جدیدی از جنگ ستارگان را به نمایش در و روی سفر خودشناسی کسیان اندور و تفاوتی تمرکز دارد که او می‌تواند در جهان ایجاد کند. این سریال داستان شورش فضاینده علیه امپراتوری و نحوه دخالت مردم و سیاره های مختلف در این شورش را به نمایش می‌گذارد. این سریال دورهایی را به تصویر می کشد که سرشار از خطر فریب و دسیسه است دورهایی که در آن کسیان تبدیل به یک قهرمان می شود you, you دور برخلاف فیلم و سریال های قبلی جنگ ستارگان روی کاراکتر های تازه تمرکز دارد و داستان های متفاوتی را به نمایش در می آورد که می تواند جان تازهایی به این فرنچایز بدهد تونی گیلروی خالق سریال اندور است علاوه بر گل لونا دیگر بازیگران این سریال شامل استلن اسکارشگورد آدریا آرجونا و فارست ویتاکر است These days will end. People are standing up.